Що відбувається в Авдіївці, навколо неї і як можете маркувати ситуацію на лінії фронту, зокрема, по цьому напрямку? Ну, по моєму напрямку відбуваються постійні спроби ворога атакувати, зайти як з тилу, так і в лобові атаки. Обстріли відбуваються постійно, кожен день, як я вже неодноразово. Розповідав, обстріли відбуваються приблизно 10-20 е за день з невисокою інтенсивністю. При можливих таких великих штурмах, е які е е йдуть лобово в оточення, дійки, обстріл інтенсивність може збільшуватись, ворог може застосовувати величезну кількість живої сили, е що він робив протягом, Майже всього місяця січня зменшував кількість застосовував, зменшував кількість атакуючої техніки, але збільшував кількість атакуючої живої сили. Я вважаю, що це зв'язане з тим, що в них ці мобілізовані мобілізація пройшла в Кацапі. Мобілізовані їхні пройшли певні навчання, і їх зараз кидають в бій. Десь на початку лютого ворог уже Змінює трішки тактику, атакує майже постійно, він може здійснювати 5-10 атак за добу від лінії від Красногорівки до Пісків, Водяне, Опитне, Первомайське. І цей, кожен з цих атак, кожна з цих атак може тривати Сам стреляцький бій нашим хлопцям Щоб відбити приблизно одну атаку на цій лінії Від Красногорівки, Кам'янки, Авдіївка, Промзона Опит на це десь час відбиття цієї атаки Десь можливо, в районі до трьох годин І ворог по цій лінії здійснює від п'яти до десяти таких атак На різні напрямки на села, ті, які я назвав, але сумета одна – проволомити оборону або ж взяти в повне оточення Авдіївку. Так все-таки, на що може робити зараз ворог Ставку, коли говорити про Авдіївку? Атакувати в лоб? Бо вони, ну, до прикладу, таку саме тактику найчастіше застосовують зараз в Бахмуті, да? вони не мають за лобові атаки йти. Чи все-таки обійти з флангів і взяти Авдіївку, оточити її в кільце? Я можу опиратися на своїх друзів з Легіону Свободи, які угу. зараз захищають Бахмут. Ви знаєте, там величезна кількість лобових атаків здійснювалася ЧВК Вагнер, І це більш такі ризиковані, як ми з вами говорили, такі заядлі зеки, які йшли в атаку лобову. На нашому напрямку більшість – це ДНФ і мобілізовані. Тому вони воюють трошки практичніше і цікавіше. Вони заходять в шланги в вони атакують в лобову, вони використовують різноманітну тактику. Тут була задіяна всі види тактики від вогняного валу артилерійського до, такніки, до тактик броні, груп танкових атак, масових, обстрілів. На, на цій ділянці атакують наші вороги, кацапи трішки цікавіше. А Бачите, Бахмуті там червика вагнив, це все зеки. В мене таке складається враження, що е, наші е, кацапські сусіди, навпаки, з радістю кидають зеків в, в штурм, спеціально в Лубову, щоб очищувати свої тюрми, позбавляти себе від цього, від цього соціального елементу кримінального. Можливо, вони звільняють свої тюрми, е, бо розраховують, що... Після поразки в Україні, після нашої перемоги, після їхньої поразки від української держави в їхній недодержаві почнуться різні масові виступи їхніх ж громадян обдурених, які чекали перемоги за три дня. І цих громадян ОМОНу треба буде кудись пакувати. от будуть вільні місця в тюрмах, і я б тому не оцю тактику чоловіка Вагнера, яку вони застосовують в Бахмуті, я б не брав за якусь основу. Це індивідуальна тактика Вагнера. І можливо саме таке підґрунтя, яке я назвав, підштовхує їх застосовувати саме таку тактику ліквідації живої сили, ліквідація своїх кримінальних елементів, ліквідація зеків в розрахунку на майбутні там виступи і куди ти в тюрми своїх же ж громадян їм поведеться садити. А як ми Слушайте, з вами ну, знаємо, ліквідація? Ліквідація проходить вагнерівців достатньо успішно, завдяки нашим славетним героям, Збройним силам України, тому що сьогодні прийшла інформація про те, що вербувальники Вагнера по другому колу вже поїхали по тюрмах збирати тих, кого не дозбирали перший раз. Більше того, тепер вербують навіть жінок. І наскільки я зустрічала інформацію, зокрема, жінок вербують, жінок ув'язнених мається на увазі, зокрема, вербують і в тюрмах так званих ДНР і ЛНР. Чи зустрічали ви, зокрема, на полі бою, ви кажете що ти вас на вашому напрямку, зокрема в діївському, е е е є і ДНРівці, так звані, а от я серед них жінки. Звичайно є, тільки ну, я їх не бачу в окопах, і плюс того, відстань, навіть якщо ти знаходиться в відстані 50-70 метрів, це найближче, які я поймав стрілецький бій, на жаль, я не, не зміг там роздивитися, і в принципі я не вдивляюся в очі своїх ворогів, мені нема що бачити в тих очах, я вважаю, що кожен достойний український воїн повинен просто знищувати наших ворогів, які прийшли на нашу землю, і сильно не вдивлятися, не вста ні вік, ні в інші якісь е, нюанси цього ворога. А вони, як я вам казав, зробили свій вибір, вони пройшли вбивати нас, е, тільки за те, що ми хочемо бути українцями, бути незалежними, тому для мене всі ці нюанси, жінки, діти, хто там, чоловіки, там, старі, молоді, це їхній вибір. І е, так, як я теж зробив 14 вибір, я цілком свідомо, добровольцем прийшов на фронт. Тому я вважаю, що це... Е, а щодо мобілізації в Росії, в, в, в так званому ДНР, ЛНР чи ще якихось там недореспубліках Цілком можливо, це територія беззаконня, де можуть просто тебе безробітних мобілізувати Де можуть будь-кого мобілізувати, відправити на фронт і так далі Там абсолютно повністю не діє, фронт, ой, не діє закон про шибачення Також ми з вами знаємо, що після захоплення України містам Лисачанськ, Волноваха, Мавюполь було примусове, примусове мобілізація місцевого населення, а ті, які не мали, скажімо так, склавку, яка звільняє від мобілізації, але вона звільняє в половині держави. А в таких бананових республіках республіках цих людей, які мали справку, відсилали на розмінування мінних полів, в атаку лобову і так само очищували і, і удобряли ними наші українські землі. Тому цілком ваша репліка, цілком на 100% відповідає дійсності, навіть… Я розумію, пан Максима, що жодної емпатії, а, власне, до тих, хто навпроти, наші військові і не мусять мати, зрозуміло, з яких причин, але й, можливо, про те, що а, потрапляли в полон а, а, до вас і представники, зокрема, ДНР, от цікаво, знаєте, що вони говорять про свою мотивацію, чи вони також, як і ті мобілізовані, казали, що вони думають, що вони на ученнях тут, знаєте, і таке інше, чи ці люди принципово добре розуміють, а, чому так все відбулося? Ви знаєте, це питання було б дуже гарно задати в 2014 році. Я, можливо, навіть на нього відповідав. Дійсно, в 2014 році попадалися ідейні я би так би сказав, індейні прихильники Донецької Народної Республіки, там, чи ще якоїсь, чи Новоросії. Це було дійсно, в 14 році такі ідейні були, які а, в щось вірили, чи думали, що вірять. Але з часом десь приблизно після 16-го року таких людей ніколи не було, не, вже не, не, нема і не буде, я так думаю. Тому що вся та їхня ідея, вона розбивається у повсякденну реальність, коли із квіту. Квітучого міста українського Донецьк Вони ну, перетворили його в якусь помийну яму З квітучої Донбас-арени, де був футбол світового рівня Від хокея світового рівня Від якихось музикальних і культурних подій Які відбувалися в Донецьку теж світового рівня, світового рівня. Донець перетворився на таку депресивне, знаєте, таке Якесь село, деревню по їхньому а це вам І рай це Русского міра? Знаєте, вони ж хотіли так. цю красивезну вітрину Русского міра там збудувати там ніякої вітрини нема, не було і не буде там буде вітрина тільки української держави коли ми туди повернемось і дійсно відновимо всі ці і спортивні і культурні, і інші і наукові, і виробничі рівні, так би мовити і можливості, які були в Донецьку тоді Донець стане вітриною української держави і українського світу, а не руського він не був і не буде тому що Кацапам, Москалям і всі цим Зайдам, їм цього не потрібно вони вбили свій Кузбол і тепер хочуть вбити наш Донбас Їм цього не вдасться Пройде час нашої Деокупації, нашої перемоги І ми відновимо наш український Донець. Тому я повторю, що зараз Ідейних, ні Денини ні, ні, ні лини, ні, ні Новососини Ні інших там немає Вони всі чітко усвідомлюють І їхні всі Ідеї рожеві розбиваються У буденну реальність Коли я хочу Феррарі, але от 5 рублів, то це означає, що це все буденність, і вона дуже швидко ставить всіх на місце. Якщо в 2014-2015 році я дійсно зустрічав ідейних ДНР, я мало того скажу, я ще їх навіть трошки поважав за те, що вони ставили в углу своєї війни зі мною і з нами якусь ідею. А зараз в ці нелюди, ці зайди в углу своєї війни з нами, вони ставлять якісь, е, е, мету меркантильну, мародевство, власне збагачення, вбивства, зґвалтування, якісь інші збочення. Тому до цих людей, незважаючи на їхню статі вік, у мене немає ніякої поваги. Пан Максима, ну і ще одне запитання про цивільних в Авдіївці. Скажіть, хоча б приблизно, якщо є такі дані, скільки їх залишилося, як виживають зараз ці люди в умовах, коли безкінечно бахкає, безкінечно стріляють, а коли атаки відбуваються постійно? Ситуація щодо цивільного населення не змінилася, незважаючи на постійні умовляння від волонтерів, від місцевої влади, від державної влади, від будь-кого, від нас, від військових, від, навіть від родичів виїхати з Авдіївки. Та частина людей, це приблизно 2 тисячі громадян, впевто не хоче виїжджати, отримує гуманітарну допомогу від різних міжнародних фондів, від місцевих влади, від держави спирається і на якісь вибачте за таке слово, відмазки по яких вони не можуть в чомусь виїхати з Авдіївки десь невелюючи власне життя перед цьому, адже всі ці відговорки їхні вони не варті цього життя і тому місцева влада допомагає і гуманітарні місії і міжнародні народні фонди допомагають їм їжею ліками в першу чергу тому що зараз нас холодно плюс того ці люди в більшості живуть в підвалах і якби вони не хотіли від того від постійного перебування в підвалах в людей змінюється шкіра психологія починається якісь герві серцеві захворювання звичайно і спасає те що на початку війни дуже багато гуманітарних і волонтерів привозили буржуйки, люди якось з цих буржуйків щось робили, ріжуть дерева. Ми надзвичайно просимо, а деколи і вимагаємо від людей, щоб, якщо вже не... ми розуміємо, що їхнє життя цінне, але ми просимо дерева різати ті, які побиті від прольотів, тобто від авти, від мінометів. На жаль, трапляються якісь такі полу, полу люди, які хочуть і ці одинокі в цілілі дерева Авдіївці, хочуть різати, тому що це якась акація, а це от краще дерево Тому пальне також надає їм місцева влада і волонтери Це брикети, вугілля, те саме Ті, ті самі прорубані дрова, е, їм в цьому плані також достатньо серйозно допомагають. Єдине, е, що все-таки немає розуміння е, батьків, в першу чергу, е, тих батьків, чиї діти, і вони лишилися в Авдіївці. Якщо е, люди пенсійного віку, я розумію, що я, чи будь-хто, чи навіть їхня дочка і внучка, ніколи не виконає пенсіонерку, чи пенсіонера виїхати з Авдіївки. На жаль, це люди, що вони вперті, нічого їм довести чи переконати неможливо. Але Авдії. коли в Авдіївці залишаються ще діти і їхні батьки мої однолітки або деколи молодші за мене, і ти нічого не можеш їм пояснити, що життя їхньої дитини важливіше, ніж ця гуманітарка, на жаль, відбуваються певні кризи і в тих людей, що просять. І ця історія шестирічною дитиною Елію, яка загинула під час обстрілів від серцевого нападу, тому що мале дитяче серце дитини не витимало цих постійних обстрілів. На жаль, нічого не змінило в мізках цих батьків. І тому, якщо ще раз поток, що пенсіонери, вибачте за таке слово та вже Бог з ними, їм нічого, мене дуже і дуже дратують і дивують батьки мого віку і десь молодші за мене, які чомусь, не можливо, зараді цієї гуманітарки, впиваються і не виводять своїх дітей. І тому, користуючись нагодою, я би звертався до наших законодавців, які би в, в рамках закону видали закон про. Примусове виселення неповнолітніх дітей з 25-кілометрової зони. Бо, на жаль, батьки або психологічно, можливо, подавлені від таких обстрілів, або якісь, але діти не винуваті.